Почули ми інформацію ну і знаємо, неодноразово говоримо про це щодня, що на Донбасі дійсно зараз найтяжча ситуація. Хотілося б почути детальніше від вас, що нині там відбувається. І от загалом, якщо проаналізувати за останній місяць, наскільки зараз змінилася тактика росіян і наскільки їхні ось ці наступи посилилися. Ну, звісно, тактика міняється. Е, у них раніше було тактика випаленої землі. Тобто вони лупили з цього, що було, з артилерії, мінометів, танків і так далі, рівняли територію, намагаючись впевнитися в тому, що там українських воїнів, в яких є протитанкові гранати, вже немає, чи вони всі повідходили з цих позицій. На сьогоднішній момент, так як у них є дуже велике поповнення зі складу частково мобілізованих, Зі складу інших підрозділів, які вийшли з Харківської та з частини Луганської області, зараз вони кидають на всі е, учаски, які вони вважають на сьогоднішній момент сірою зоною, кидають у цих мобіків. Ви сказали, що втрати у них там біля ста чоловік на кожному з напрямку, відповідно, Авдіївському і Бахмутському. Ну, я думаю, не по 100, а по 400, можливо, і по 500. Чому? Тому що е, дуже багато трупів хлопці бачать, е, Ну своїми очима які лежать розлагаються на сонці ще погода в день буває плюс 5 інколи плюс А вони всі набухають це видно за багато метрів серед них бігають собаки під'їдають тих москалів от тому ситуація дуже важка вони кидають всі, ну, всі сили, які є, я маю на увазі піхоту, займати швиденько позиції, які вони вважають сірими. Відповідно, ми, бачучи це з квадрокоптерів, з біноклів і так далі, насипаємо туди зі стрелецької, з мінометної, з артилерії. І дійсно вони зараз дуже великі втрати мають. Але ж деякі успіхи в лапках у них теж є, не будемо цього казати. Не будемо цього приховувати. На Донецькому напрямку вони трішки продвинулися до Авдіївки. З обох сторін, намагаються її оточити. Хлопці кажуть, що зараз важкі бої біля е, першотравневого. Щоб е, орієнтувалися е, наші глядачі, Я скажу, що першотравневе – це перше село за окружною дорогою Донецького. Окружна дорога Донецького так само практично е, розкреслена, як і окружна дорога міста Києва тобто піски це київські жуляни жуляни mm. піски на жаль ми е, зараз втратили але до Вишневого кажучи мовою киян вони ще не дійшли їм дуже далеко тому там е, спостерігаються важкі бої але успіхів практично ніяких якщо вважати успіхом за 8 років просунення на 700 800 метрів е, до окружної дороги Донецьку Ну ви розумієте ми. З наших спостережних пунктів бачимо в Донецьку вікна, які світяться мирних громадян українських. Ми бачимо практично півмісця, це Кіровські і Київські райони. От, тому сказати, що там є успіх, ми не можемо, але просування невеличке відбулося. Що стосується Бахмуту. На жаль, теж деякі, деякі просування є, але ми це просування вже усунули і зайняли знову позиції, від яких змусили були відійти, тому що була у інших підрозділів ротація. Це теж 500-700 метрів. Бахмут залишається українським, він буде українським, звідсіля ніхто не буде відходити. Тут дуже багато наших хлопців, дуже багато техніки. Вчора до... 13-14 ми чули величезну канонаду, ну тут важко зрозуміти, звідки вона відбувається, але потім ми зрозуміли, що це працює наше РСЗО, тому що е з їхньої сторони перестало щось прилітати взагалі. Тобто вони затихли практично до ранку. Е констатуємо, що на Бахмутському напрямку вони сунуть, е їх дуже цікавить Бахмут, потім вихід на дорогу, яка буде до Константинівки, відповідно до Дружківки до агломерації е, Славянськ-Краматорськ, але я думаю, е, таких планів е, ні в кого не має, залишати Бахмут, тому що Бахмут був і буде українським. Пане Ярославе, а от з приводу ось цих наступів, які зараз проводять росіяни, вони там у своїх пропагандистських ефірах говорять, що їм вдається наступати по три сантиметри на день, і при тому вони, у них начебто йде декілька хвиль, Спочатку вони кидають ось тих зеків, яких, якщо можна так говорити, не шкода, потім мобілізованих, а вже на останній кінець аж цих професійних військових. Чи дійсно це так відбувається? Так, приблизно, як ви сказали, на три сантиметри в день. Тобто, їм, щоб на метр просунутися, треба кілька місяців. От. <с> <с -1> як їм вони кидають, ну дійсно, у них осталось, як в архаїчних суспільствах, кастовість. Тобто у них спочатку йдуть люди третього сорту, потім другого сорту, потім першого. Вищого сорту, я так розумію, туди і не доходять. Вони, мабуть, вищим сортом вважають своїх командирів. У нас так не відбувається, тому що для нас будь-яка людина – це величезна цивілізаційна цінність. Тому дійсно спочатку ми бачимо, що надсилають яких хаотично бігаючих між окопами, пригаючих, кричащих і так далі, нещодавно мобілізованих, які повинні кудись просунутися – Потім йдуть якісь більш підготовлені, потім більш екіпіровані, ну а потім за ним загранотряд кадирівців. До речі, зауважу, що ми за весь цей час, мабуть, в полончі вбили декілька кадирівців. Тобто вони не воюють. Це дійсно НКВС місцеве, яке стримує оцей весь стадо, оцю всю не націю, а плем'я. Від того, щоб вони побігли на територію Росії. А ми розуміємо, що вони побіжать зі зброєю, тому у Кадирівці дуже відповідальне завдання. Не перемагати в війні, а стримувати злих, погано мотивованих, погано одягнених, не розуміючи, що робити вояків, які можуть хлинути на територію Білгородської області, а потім зі зброєю роз'їхатися по Нічорнозем'ю і навіть Москві і Санкт-Петербургу. Без різниці, кого вбивати, це все є ворог, якого б він сорту не був, якої б він масті не був, ми будемо їх вбивати, поки не зачистимо нашу територію від ворога. От, до речі, про втрати ви говорили, що вони там значно більші, десь приблизно по 400-500 військовослужбовців Російської Федерації гинуть на, на тому напрямку. А, наші військові, також, які долучаються до нашого ефіру, розповідають, що окупанти вони от просто йдуть по своїм же щось цих, ось цим трупам. Тобто, виходить, що їх навіть ніхто не забирає там, ніхто не хоче ідентифікувати, і вони навіть самі не знають, які у них там втрати. Ну, розумієте, це треба надзусилля над собою робити, щоб вести себе навіть в таких ситуаціях, які є на межі життя і смерті по-людськи. Це тільки можуть люди, які дійсно виховані на цивілізаційних засадах європейських, світових, які розуміють, що таке культура, які розуміють, що таке людина, які розуміють, що таке любов, що таке діти. Якщо це не виховано, то, на жаль, такі випадки не поодинокі. Ми знаємо, що в Гімалаях, коли люди замерзають і просять допомоги, але ж коли альпініст розуміє, що а, чи він виживе, чи виживе вони вдвох можуть загинути, то він обирає своє життя. Ну, це природня якість людини виживати, але вона проявляється у людей, скажімо так, я не виправдовую росіян. Я не кажу, що я їх розумію, але вони тут діють дійсно як тварини, які думають, чи я, чи він. Розумієте, для нас перша честь навіть не відстояти там щось, якийсь шмат землі. Ми можемо поступитися ним, якщо треба витягнути героя, який загинув з честю на щиті. То ми це все робимо. Буває так, що ми витягуємо і ще отримуємо поранення. Але це наш шлях, шлях воїна, шлях переможця. Це не шлях виживальщика, якому треба вижити, і йому не важливо, переможе він на землях України чи ні. Це зовсім інше. Тому дійсно вони по своїм трупам йдуть, дійсно їм байдуже на ці трупи. Ну, ті, хто був в Росії, ті, хто провів там хоча б місяць чи півроку, розуміють, що вони всі такі, що вони... Слегка причосані, але звірі, вони тварі. І не треба в них шукати людяності, не треба в них шукати логіки. Її немає, тому що вона не може виратись. Ну Квіти не ростуть на болоті, квіти не ростуть в туалетах. Розумієте, нам хочеться бачити щось людяне, але його не може виникнути на тому підґрунті, який є в Росії. Вони коли бачать тварину, наприклад, ведмедя, вони намагаються її розчавити. Вони, коли бачать якийсь там кабанчик і так далі, встрелити його, не розуміючи, що вони навіть його не дотягнуть. Просто вбити, просто пожерти. Ну, це первісні, первісні засади людини, але неандертальці чи п'ятікантропа. Ми ж думали, що вони трішки відрізні від, нами, від нас, якась маленька акцентуація, можливо, перверзія, на грані з нормальним. А виявляється, що вони повна клініка, що вони не люди, вони просто виродки яких треба знищувати, щоб очистити цю красиву територію, я маю на увазі територію Росії, Сибірі, від цього шлаку. Бо це не люди, це двоногі істоти, яким до людей ще рости і рости. Пане Ярославе, спасибі вам за те, що ви долучилися до ефіру. Дякую вам за вашу мужність, бажаю вам Божої допомоги і бережіть себе. Глава Смерть ворогам!